bapa itu saya juga boleh bersetuju bila ada orang mencadangkan ada tindakan yang perlu kita buat terhadap moral ahli-ahli parlimen yang telah diundi supaya di dalam part politik tertentu lalu bila dia menang dalam pilihan raya lalu dia lompat sehingga menjatuhkan kerajaan maka perlu ada satu tindakan yang lebih tegas contohnya dia kena gugur uh, jawatan dia ataupun jawatan ahli parlimen dia uh, macam orang sebut sebagai anti-hopping law dan sebagainya. Itu salah satu kaedah yang saya bersetujulah untuk dibuat. Ya, orang kata perlukan pindaan perlembagaan. Ya, mengapa tidak kita kita buat? Saya rasa itu lebih lebih baik untuk menstabilkan kerajaan kerajaan kita pada hari ini.